Давайте пройдемо в бліндаж, покажемо, як ми живемо. Обережно. Сходи віски, не помитя голову. У мене не прибрано. Спали <палець> <палець> переживається. <палець> так, ну, у нас тут всіх трошечки не прибрано, тому що ми постійно зараз ганяємо на заняття. Тут не холодно, тут не волого. Спати в принципі комфортно. Ну, і Весь відпочинок, майже, ми проводимо тут, коли цей час у нас є. Висота цього бліндажа – близько трьох метрів. Температура в ньому – плюс 12 градусів. Всередині можна речі сушити, зігрітися і щось собі приготувати. А також є розетки, аби заряджати гаджети, показує військовослужбовець тероборони Джонсі. Дивіться, у нас тут є дрова, буржуйка. І, мабуть, це найефективніший метод для того, щоб зігрітися. Можна розпилити так, що ми сидимо уже, як в салоні прямо. Бо зараз у нас заняття. Постійно ганяємо туди-сюди, то попратися, помитися точно потрібно. Ну, засоби є, навіть хай війна ніхто не відміняв, тому пильнуємо за собою. Всі бліндажі військових обладнані по-різному, але на вході до більшості з них – назви станцій столичного метро. Захисники жартують, що скоро обладнають підземну мережу, якою можна буде пересуватися від станції до станції. Кажуть, такі назви покращують настрій і дуже практичні, бо знайти один одного стало легше. Одразу називають станцію, на якій знаходяться. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.